وان ليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه فهذا يدعمنا كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جماعه الخير النهارده عملنا لكم فيديو جديد يا رب يعجبكم وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب وتدعموا القناه النهارده يا جماعه الفيديو بيتكلم عن تحدي 30 كيلو والحمد لله الحق ان انا كسبت التحدي ويلا بينا نشوف الفيديو يا رب الفيديو يعجبكم وندعمونا يا جماعه خد خد يا حبيب قلب خد <تصفيق> بص كان لسه عين يعني ما جابش سلاح فانا ايه زبطت على طول لايك وشير اه؟ يلا شوف الفيديو ازاي بص يلا ايه ده ده جاني منين ده يا جماعه يا رب كده تعالى تعالى حبيبي <تصفيق> يلا في واحد تاني تعالى تعالى تعالى زوزو <تصفيق> خد خد ما تخافش تعال يا حبيب قلبي يا دنيا ابني معلش معلش يلا <تصفيق> تعالى في في فينا في ناس ثانية اه يلا بوت يا بوت يا بوت يا بوت علمي علمي يا بوت يا بوت انت تعالى النهارده لي مجزرة النهارده يا جماعة، يا رب الفيديو عجبكم بس كده ايه تنسوش الشير توصلوا له لايك، خد خد <تصفيق> يا زمالة اخدت حاجة من الدنيا؟ خد بقى يا زميني أهو في واحد هناك أهو، يا ده بيضربني، خد تعال، تعال وانت كمان، تعال، خدت حاجة من الدنيا يا صاحبي؟ <تصفيق> <تصفيق> النهارده يا جماعة مجزرة، مجزرة، تعال حبيبي ابلع علبه كده علبه والله تمام كلات يا جماعه يعني انا مش مصدق نفسي تعالوا نطلع بقى نطه وكمان نطه او أنا طبعا يا جماعه انا مسرع لكم الفيديو عشان خاطر ايه الفيديو طويل يعني عشان ما تزهقوش يعني واتمنى ربنا الفيديو يعجبكم يعني يلا في واحد بيتنط يا كابتن خدت حاجه من الدنيا كابتن. يا كابتن يلا لو خد يا كابتن حبيبي اهد زمايلك بقى اهد زمايلك <تصفيق> يلا يا حبيبي تعالى خش يا صاحبي النهارده مجزرة يا جماعة مجزرة تعالى اتفضل يا صاحبي تعالى متخافش هي موتة ولا اكتر خوك احلي قنبلة اهي يلا بالصلاة على النبي تعالى في حد كده في حد دخل عليا في حد دخل عليا انت وينك وينك وينك يا يعني نموسى وينك وينك وينك احلى قنبلة يا حبيبي تعالى خد يا كابتن عاللوبي يا كابتن عاللوبي احلى يا ايو كان هيعجبني والله والله كان هيعجبني ابن اللذين خضني خضتني يا كابتن والله خضتني يا كابتن طبعا احنا يا جماعه نفسي والله الفيديو ده يوصل لمليون مشاهده <تصفيق> بجد والله تعبت بجد والله في الجيم ده بصراحه يعني تعالى تعالى بصوا مكمبر فين بقى اكبوره وينك يا ليش مكمبر هيك السلام عليكم <تصفيق> احلى مسا عليك يا قلبي احلى مسا عليك تعالى تعالى فين زمايلك بقى؟ قولي فين زمايلك بقى؟ يلا حرام الغسيل انا هفاجئك دلوقتي. يلا بص, بص بص بص في واحد مكمبر بص فين يا جماعه؟ بس هجيبه على مين يعني؟ تعال تعال, تعال يا قلبي والله لأجيبك، بالشيف اللوبي على اللوبي على يا صاحبي احلى قنبله خد على يا زميل تعبتني انت انا احلى مس لابس لي بدله يعني اعمل لي فيها <تصفيق> ايه يلا نكمل بقى يا جماعه انا خليني ايه انا معيش انا بسكت ثواني كده في الفيديو يا جماعه ان انا ايه يعني مركز قوي يعني خد خد بص ده بقى في واحد هنا مكمبر عند الشجره هنا يلا بقى نركب العربية بقى عشان خطر ايه؟ نروح لهم هناك عشان نروح لهم هناك اطلع له بقى فوق بقى عشان اعرف اجيبه عشان هو قاعد مكمبر هناك لحظة لحظة لحظة يا صاحب هجيبك هجيبك خد علمى يلا <تصفيق> علمى علمى يلا بينا كده نحن دينا نازلين سلم علي اوي. اركب العربية بقى انا جايلك انا جايلك متستعجلش لا تستعجل يا زمن ليش مستعجل هيك ليش مستعجل سن اللوت وبعدين اجيلك يلا والله والله الاجيلك اطلعك على اللوب يا حيوان خد خد خد تعال وينك يا ناموسة وينك, وينك وينك وينك خد يا سلام ده سكوات يا جماعة خد <تصفيق> علوبي يا صاحبي علوبي علوبي علوبي, علوبي, علوبي. والله والله والله سحبت عليا علوبي علوبي انت اهو هلا علوبي هلا علوبي هلا تعالى وينك وينك وينك وينك يا حبي يلا بينا يا جماعه 25 كيل يا جماعه ومش مصدق نفسي دي مجزره تعالى يلا بس واحد بقى إيه ليش ليش هيك ليش تضرب علي يا زلمة يلا أنا جيلك طبعا وينك انت مكمبر طبعا الدروب أنا مش اروح للدروب طبعا عشان في هنا هيك كم واحد مكمبر في اتنين هنا مكمبرين يا ترى هم ما يجيبونه ولا أنا هجيبهم خد يا صاحب وينك وينك وينك, وينك يلا يا قلبي عاللوبي يا صاحبي عاللوبي خدت حاجة من الدنيا يا صاحبي نطلع عاللوبي عاللوبي عاللوبي وينك انت وين صاحبك بص جاب دمي والله والله جاب دمي الزبالة الخنزير هذا وين يا خنزير انت هذا خنزير يلا وينك يا خنزير وينك وينك وينك يا ناموس يلا بالشفة يا قلبي اللوبي اللوبي جنب اخوك يلا على اللوبي يلا جنب اخوك اللوبي يلا فاضي الستة اللوبي يا حبيب قلبي تعال تعال بس بس بس طبعا انا وينك وينك وينك وينك وينك وينك وينك وينك, وينك السلام عليكم ألو يا صاحبي عاللوبي استجبني يا صاحبي عيب عليك يا صاحبي استنى خد لنا بقى ايه ناخد برشامه بقى عشان ايه نبرشم يلا بينا يلا بينا نروح مارينا وينك يا صاحبي انت وينك وينك وينك وينك وينك وينك, وينك, وينك, وينك يا ناموسي وينك وينك وينك يا صاحبي وينك علوبي علوبي علوبي, علوبي يا غالي علوبي علوبي انت كمان علوبي يلا يا جماعه في بقى ايه الزون داخل علينا طبعا وفي تلاتة. يلا بينا خيرك يلا علوبي يا صاحبي علوبي طبعا هو في الزوم حظ طبعا اللي هو طالع في الزوم في <تصفيق> رب الفيديو يا رب الفيديو عجبكم متنسوش